عارف شامل اصعب من سجن الباستل نجمره النجوم وهما نمر روحي فاصلك يا نمر ما بنامش بغي بفصل صيح دمك عشان نعمل حفله اسمع باستل بدر اطراف هقطع كاد لسان اكتر من تاج راقب اللي فات ياه عارف دقك ودواك عند العلاج ها اسيطر من تاني اسمي على الغلاف ها افشنكو جيل جيل تنسينكوا بوم بوم صاحبي احنا معتقين وانتوا فيك صوب اسمه معجزه يعلم فيكوا زي الجيش بالظبط ياسين مالوش مبادئ عرفناكوا ايه النظام على قديم ونيت البوم باب دول كلاب فاكرين المجدع كلام في الشات اعمى محمود عبد العزيز في فيلم الكيد كات صاحبي انتوا جعانين نشبعكوا عالهاي هات ده مش عياط وده ركز في الكلام انا مجدي وهسل الاهداف بسله ما شفتش هداف هدف مجدي عبد الغني مجدي الثان في الراب يا نلقي منك كام تبقى في الاكياس نقطع لسانكوا اسم انتو انتوا مش قداس يا اطرقع على وشك زي مع صاحبتك فسبانك راجع لفات تعرف ان احنا ملوك في ده مجال محتاجين تشربوا بريل يمكن تستجلوا عدى كام واحد فيكو عالعادي قتلوا مش بتاع كلام والي بقوله بنفذو هاتلي اجمل واحد فيكو وانا كتفو عالعاده بنظبط فيكو ما انتو فاكين من بعض ملخلاخين كالعاده محتاجين للزب افيشكو نفر نفر زي القفيز عرف يا مجال محتاج ازاله ما انتو مش لبعض لبعض السكة ماشية بالمعوج دايما في ظروف قاعدة في ارضك او ارضي مش هتلاقي حلول جانا في الارضي الشباب فالقاسوه اكره انك تعمل فيلسوف قدامي وانا مش محكوم مفيش ملك هياخد أمر بالانصراف لكن مفيش موهبة ما شفتش حد فيكوا هنا ضاف واخدها جار خدوه هتمكسب دماغي حصلات اسف لازم يكون في عقاب ها اخرج عن سكات الوقت ده معادي اه أشكر الغالي متحوط بأفاعي اه تكتر الأسامي اسكت لا داعي اه مفيش مقارنة مفيش تضاد ياه نوبل في الحديث كلكم مستجدين صوتي مش جديد اتسمع كتير في السين اضرب سوق مين برد شد كلاسين كلكم مجاملين خلق ايديا ريست ام بيز كل اول بام بام بام أطفال لسه بيشبهوا ببوجو طام طام أكدتولنا إنكم متنفعوش في قارنة أكيد تقولكم إن متحطش معاكم في مقارنة بعمل بعب منذ الصغر ها شو تأكل ينقوم زي الكوار ها. من غير بنج بغرز في رقبتك إيبر ها تقول انك جامد وفي الشي من بنا ها خد راب يا زمالة من عالم تاني نكسر رجله قبل ما يعتب وهو مش فاهم الشباب روشة بس مش فاهم الفائد وهل من المزيكا فائد اخرتها تراكم فوايد اسمو كويد عضمك احرقوه و الفه بكل بار في دم بيزيد ها عاوزين عاوزين جديد بتقول انك قديم وانا بقال كتير ومشفتكش في اي جيل ها صاحب الدوام لله فمش هنعز فيك يا صاحب ال والملح الملح انت حاولت الحشيش ها صاحبي دايما كنت بسندك واعليك صاحبي كنت يوم فيه اعكس البار بصعد يا الصداره اسال صاحبك بالاماره للي فاكر نفسه ملك جبنه لفك في السجاره وما تحاولش تعمل نواشحنا للمجال مناره نور نجومنا بيعمي من شده الاناره تمامك عندي اخرك انك مجرد حصاله للي افتكر نفسه فجر خطر ده الحضاره جاي اعلى بالشطاره رب تعب في الشكاره مش مهم كنت مين تغلط نرمي من العماره غداره الدنيا دي غداره اشكالكوا تفقع المرارة المعاملة من النهاردة معاكوا هتبقى بالقطارة بتفهموش الماتش خلص والحكم طلع بالصفارة انتوا لسه صغيرين ارجوكوا ارجعوا للحضانة سيطرتنا في القديم مش زيكوا بابا مفيش مقارنة السليم احذر من احنا عصابة نحبس ايا كنت مين نمنع عنك في الزيارة فيرس واحد نفسه رايم صدق حلوة التفاهة مفيش منافس في الافعال وكله فاكس كله حاسس انه فارس وانتوا لسه في المدارس قافش الامسيس في دارنا حاسين جوه حيطاننا عرفناهم المقارنة مفيش بديل كل مرة تفكر انك ليل ارجعك للضلمه كل مرة تقولي فيد اقولك يلا بره حسب تيجي قصادي تهرس حسب انت كورونا بلعبك تنس رايح جاية مطوح فيك ما تعيشهاش يا ابني توك صاحبي ده انا اللي معليك ارجع بالزمن وافتكر ما تفكرش معانا فيه احسن قصادنا تتهرس انتو محبوبين البابجي واحنا جلنا يحب الميدل انت تخاف وتطلع تجري مجرد ما لك الميدل ما تفكرش تخش الجيش هتطلع بالحمرة يا جرم ما عادي بقفشك بس الكلام ده 啊<音楽>